السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديد لشقة بساحة 180 متر دور تامل والعمارة فيها اثنين اصنصير تشتيب لسة زيرو. تبقى الفرش والاجهزة مش محتاجة اي حاجة مطبخ كامل بالاجهزة السعر والتفاصيل كاملة هتلاقو اسفل الفيديو ثلاجه جديده بعد كده بنطلع على الريسبشن ريسبشن معمول كده ميزه اسقف معموله شوبسون بورد تكييفات سبليت لسه ما بتتفرش فرش جديد مش محتاجه اي حاجه فيو بلكونه موقع بتاعها مميز جدا متفرعه من شهاب وعماره حديثه على مدان فوقنا دوار مش اخر دور هنخش بعد كده على طريقه التوزيع. شفنا ده المطبخ وعندنا هنا حمام الضيوف توضيب الحمامات كله إديال ستاندر. هنلاقي بعد كده الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفي كابينه شاور طبعا برده كله اديال ستاندر هنخش بعد كده لا عندنا الغرفه الماستر وبنلاقي الحمام طبعا توضيب احنا يعني بسم الله ما شاء الله كابينه شاور طبعا زي ما احنا ما شايفين كل شغل بالجبسون بورد نكمل في الطرقة ده دي الغرفه الثانيه طبعا هي عشان لسه بتتفرش محطونه على الاوراق الورق اللي موجود. طبعا ميزة ان احنا مكان هادي جدا وجميل. عندنا هنا سريرين بالصحارت بتاعتهم. في تكييف سبليت بعد كده بنخش على الغرفة التالت. اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير لعدد من الافضل اتمنى فيديو النهاردة عجبكم تظهروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته